Живемо на валізах, каже журналістам Суспільного Сергій Гайдаренко, житель будинку номер 33 на вулиці Січі, що на острові Хортиця. За його словами, 14 будинків мають знести через будівництво мостів. Зараз основна проблема в тому, що представники служби автомобільних дорог як вони говорять, що ми не, мож, ми не розуміємо, що потрібно робити, як потрібно поступити з людьми, як придбати це будинки і яким чином провести компенсацію чи заміну квадратних метрів, чи ще якийсь алгоритм дій придумати по відношенню до поселення. Не можуть, не можуть знайти рішення відповідного із того, що у людей немає права власності на будинки. Раїса Заренко живе тут від народження, згадує. Поселення на острові Хортиця з'явилося 70 років тому. Будинки зводили працівники Центрального інституту механізації та електрифікації, тваринництва з комплексом садів та ферм, який вже не працює. У цій межі ми працювали. Моя мама робила начальниця станції. Ось на Січі станція, тут вона працювала, ми були маленькі, папа робив на коксохімі. І строїли дім, як могли, ліпили, що попало. І от я прожила, батьків немає, 74 роки, от живу тут. Строївся поселок, і батьки построїлися. Ми вже строїлися послідні. Тепер тут живе мій плем'яник і мої діти, дочка моя із сім'єю. Так. Ось що, Оце зараз оця в нас залишилась до якої ми добудували. А це була довоєнна. Ну, тут десь бомба впала і почала підходити вода, ну, да. вона стала мокрити. Ну її об'явили, як ви вже потім сказали, що сарай був і жити не буде. А вже сюди пристраївали. – Це ще довоєнного, Так, да, то ще була довоєнної. Ніна Одинцова живе у своєму будинку понад півстоліття, каже, спадщина від прадіда. Іншого житла немає, тож озвучена попередня сума компенсації від представників служби автодоріг в області не влаштовує. У нас є такі люди, в кого хата завалилася, хто за всі роки нічого її не робив, от. а тоді так, на двір там якусь суму посчитали, кількість хат, ага. Неважно, чи вона хороша, чи вона завалилася. 13 мільйонів на всю вулицю. І скільки є, щоб врахувати? Ну, десь, як, щоб врахувати 14 будинків, це виходить там по 26. Ну, а як у нас 26 на оці три сім'ї, то що це вийде? Що можна за його купити? У нас на, на нашому адресі два будинки, окремих будинків, з окремими в'їздами, з окремими технічними паспортами, а нас вважають за один будинок. З нами проживає дочка з внуком. Сергій Гайдаренко каже, створити спільну робочу групу у Запорізькій міській раді обіцяли місяць тому, у листопаді. До того часу жителі селища виконали необхідні умови. По проханню Служби автомобільних дорог, нас попросили створити нові технічні паспорти, так би мовити, обновити технічні паспорти. Ми це зробили за власні кошти. Всі володіння зробили нові технічні паспорти. Ну там близько трьох тижнів гривень. І знову ми з новими технічними паспортами сидимо і жодних ні, ні новин, жодної комунікації. Тим часом будівництво дороги триває, важка техніка наблизилася до будинків. О, і на і на Вон, пошла. За словами голови облдержадміністрації Олександра Староха, зараз спільно із Запорізькою міськрадою та службою автодоріг в області опрацьовують кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Указом президента України, що в 2007 році Запорізькій міській раді доручено здійснити відселення людей, які потрапляють в тому числі в коридор забудови, безпосередньо мостових переходів через річку Дніпро і острів Хортиця в місті Запоріжжя. На жаль, за 14 років міська влада не виконала цього пункту указу президента. Треба, щоб був кадастровий номер, щоб була земля і це майно було зареєстровано в встановленому законом порядку. На жаль, цих трьох складових на даний момент немає. Служба автомобілі дорог на сьогодні опрацьовується наслідок того, що, на жаль, за 14 років це питання не вирішено, внести зміни в законодавство діюче і вирішити, намагатись вирішити іншим шляхом. Суспільне отримало відповідь на інформаційний запит від служби автомобільних доріг у Запорізькій області. Мешканці не мають права власності на дані житлові будинки. У технічних паспортах БТІ вони вказані як користувачі. В зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва передбачені кошти на знесення будівель, глава 1, які знаходяться в зоні будівництва з урахуванням компенсаційних виплат вартості житлових будинків, які підлягають знесенню. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області може проводити компенсаційні виплати власникам нерухомого майна, проте Право власності за користувачами житлових будинків по вулиці Січі не зареєстроване у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В зв'язку з розташуванням на території національного заповідника Хортиця, станом на сьогодні процедура відчуження вище зазначених об'єктів нерухомого майна не визначена. Будівельні роботи на транспортній розв'язці номер 2 об'єкту будівництва будуть продовжені в наступному році. Також кореспонденти Суспільного 23 грудня надіслали інформаційний запит щодо механізму компенсації за житло будинків на вулиці Січі до Запорізької міської ради. І нахалип Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.